רוצים ללמוד את סודות הפרסום? אז הגעתם למקום הנכון. אני גורי אלפי ואני אלמד אתכם איך להיות פרסומיים אמיתיים. והכל בכמה <קול> <קול> שיעורים <קול> פשוטים. <קול> היום חברים, נלמד איך נראה עולם הפרסום מדפנים. זה הלבלב של אילון זרמון. עולם הפרסום לא שונה בהרבה. וכמו שאתם רואים בסרטוט, בסוף הכל מתחבר, ממשל פוקחת השטח. ימים לחיים, uh, אלי גוריא יותר טובה לעולם הפינטסומ, שילחו את האצאות שלכם לכאן, ותוכלו לזכות בז. מתנת? חASA. אני שותל חASA. תמחלים חסה. חסה. כה זה אובד. אז אז כלים צריך כדי לאובד בפינטסומ. כמו מה? חוץ מין למשל, המגורים בתל אביב, שם יש פחאש <laughs> כמובן, שצריך להיות אדם... זכירת על שהמשפחה שלך? רושקביץ, אבל זה... איך, איך שוב? רושקביץ. אתה פתח מקין אותה סדרה המדמן. עד כמה היא מתארת באמת את מה שקורה בעולם הפרסום? היא מאוד. האמת שאנחנו במשרד גליקמן, איטלר סמסונוב, חנן גליקמן. זה אחד התחביבים הגדולים עליו. תודה בפרסום. אנחנו נחשוף עכשיו, ועכשיו, מה הפרסומיים באמת חושבים על העולם שהם חיים בו? יש לנו כאן שני כדורים. כדור אחד הוא כדור אמת, שני הוא ויאגר. פשוט תבחר אחד. Mm -hmm. אני עכשיו uh, אזרוק לך המונחים מעולם הפרסום, mm -hmm. ואתה תצטרך להגיד אך ורק את האמת. Mm -hmm. תזכור, שלקחת כדור אמת. Mm -hmm. או... לא, לקחת כדור אמת. אתה לקחת כדור אמת. Mm -hmm. אני uh, uh, אתן לך מונח מעולם הפרסום, ואתה תגיד לי, מה אתה חושב עליו, מבלי לחשוב יותר מדי עליו. מילים. חכמים. אני חשבתי על אנשים שלא יכולים לכתוב דברים מספיקר רוקים כדי להיות תסריטאים, אבל זה גם נחמד. תקציביות. עובדות קשה מאוד. הקשר האולטימטיבי עם הלקוח. אהבתי! איך? אני אקבל את זה, למרות שהתשובה הנכונה היא, כוסיות עם מטרה להתחתן עם מנכ״ל. ארדן אינקטור. עבדו פעם קשה מאוד. ראייה עיצובית מצד אחד, אבל להבין בצורה אינטליגנטית את כל הקונספט הרעיון, מה צריך ברמה אותו בשנייה. פלנרים. <di ההבנה של הלקוח הסופי? אנשים חכמים בדרך כלל. ויקיפדיה עם רגליים. בריפטולוגים. מה זה בריפטולוגים? אנוני מושינים. אני לא יודע מה זה. אקלאר. וואט? ואחד אחרון, מצטער, נגמר לנו הזמן. היית מצוין, אנחנו נפסיק עכשיו, ואני צריך חמש דקות, אם אתה תודה. בבקשה. אה? כמה זמן זה נמשך? תמיד רצית להיות בעולם זה? כן, האמת שכן. למה? היה לי חבר טוב של בבית לא דרתי היה... ו... בברית. לא יש חמשים פרסומ. אפ. כמה פרסומ? אתה לי מתזק? כמה פרסומ? רק בארבע שישי. אם אתה חותך את פרסומ. אפילו בקושי. אם אשלי בלאב, אשלי לא פרסום. מה הדבר הכי מציב בביות פרסומ? מה יקוץ מיזה שיעשנאלך לשרותים בזמן הפרסומות? ההופדה שחשובים שלא תצרhlen מודד זה, וכול אחד ומניאל, וכול אחד יודע פרסומ. אם מישהו באמת רוצה ליצור נאי לך מילה לקריאה אקדמית אונו. אני הגעתי לקריאה אקדמית אונו... אסור לנו, זה תוכן שיווקי מה שאתה עושה מה זאת אומרת? אני... לעשות את מה שתעושה. אני לא מאמין את תוכן שיווקי. מי צריך לשכב?